حنين ام ودمعها يخجل الموت ويمحنها ودمعها يضيعن احنان تشبرن بايديها وتحفظ الطول بقلبها ويبقى طول بطرف اللسان وترد تشبرن نفس الطول تلقاها وتتباها وتقول وليد طولان من كنا من كنا دللول دل وبش صغار وصرنا مشوربين وهي هي نتمرض تحط فوق الدوا عيون وتشد حيلها على المغربيه، قالوا لي نتمرض تحط فوق الدوا عيون وتشد حيلها على المغربيه، قالوا لي عطرها بيا بساتين، قلت لهم الحنه البلبنيه مشقق ثوبها بس لبستنا وبيام الحصار وطلعتنا من ابن نبوي تدنى للسوق من السوق نضحك رجعتنا كل ما مامه نبوي كل ما مامه نبوي تميل الايام تركض تشمر العفيه علمتنا بس يا حيف بايق راس هالشيب ولو هاي السوالف مو محلها بس كبرانه والكبران يراد من منطيح الحنينه تطيح كلها ما تكتب شعر بس بالعزاءات صينية القاسم ترتجلها ما تكتب شعر بس بالعزاءات صينية القاسم ترتجلها تطب للمقبرة وتتأخر هواي تقرأ الفاتحة الجيران أهلها